Te samostalnosti koji je fama već nekih godinu i po dana i više i koji čiji su kriterijumi sabrani ovako na jednom kraćim papiru 9 tačaka, ka, uh, mora preduzeti da radi sam sebi, ali mnogo bitnije od svega toga je da... Prvo, u kontroli mora da se poštuje načelo fakticiteta i drugo, jedna tačka ne sme upućivati napadanje drugih tačaka. Veoma je jasno šta znači jedna tačka ne sme povlačiti za sobom i drugu, ali načelo fakticiteta je veoma jednostavno i zvuči ovako. Ako si faktički zaposlen za nekoga, a samo na papirima piše to i to, onda padaš, ali ako faktički nisi zaposlen, nego jednostavno postoji jedna, dve, tri tačke ili već, svaka tačka mora se gledati i kroz načelo fakticiteta i smatram da mnogi, samo zbog načela fakticiteta, prolaze te samostalnosti bez padanja.